fuse must have blown be darling go to the basement and fix it before it gets dark this place needs a lot her problem she like I took a piss on mother flower bed. the flashlight so damn ينزل لي ابي انزل بدون انا ما فهمت فكره اني امسك الاشياء وارميها صراحه يعني بيتي يعني شلون البيبان مقفله خليكم شجعان ما عندنا الناس يخافون وين المكان هذا اللي برا والله حلو المكان حلو الجرافيكس صراحه نقطه سحسب لهم ياهو انا كنت احلم في الليل كان في مكان برا ما اقدر اطلع لين برا كل لا ما اقدر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ده. اوه آه خيرا وش ذا الكشاف اللي من عام جدي طيب يمه لحظة شلون شغله؟ إي كيف شغله؟ إف لا. اوكي مستعجله مره <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أشكالتلي> اسوي أصلح ال. أوكي. لا لا بعدني. أيوه. افتح. strange one's missing. someone take it out on مو بحتى الباب؟ أوكي أيه ده طبعا ما تشتغل طبعا يعني بعد عني انت يما طيب مفتاح ايش هذا؟ إيه هلا والله هذا مو الكوخ اللي كنت فيه بالليل لا مو هو شكرا <تصفيق> <تصفيق> إيش شاف الدم what is this a shirt covered in blood. It looks fresh. How did it get here? شكرا لك in here. ما قصرت والله محمد تيك. وش بعد اشوف كاميرا دي وين الفيوز؟ اين الخيول يا الله يا اخي ذبليس يا اخي ذبليس يا اخي ذبليس يا اخي يا اخي ذبليس يا اخي Uh. Something's not right. Maybe the localizer will show me just what's happened here. Wait, what did they say in training? Huh. If I remember correctly, this prototype device can be used to detect traces of a person's presence from the past. All I need is to be in a strong field of quantum particles, and with a little bit of luck inside, be able to see a <تصفيق> إيش يقول ده إيش يقول إيش الكلام الصعب ده؟ آه كذا سكان وهذا إيش طيب؟ آه لا لا طيب فهمت. أنا من وين جيت؟ أصلاً بالله ما أدري إيش طالب مني على فكرة يعني. بس أحس إنه في شيء هيخروشني. Green lines at the edge of the screen show the direction اركض اركض يا ابني اركض This is the place now I need to use the pulse to show the cloud and I need to scan it أيوة. The signal must be coming from this place I just have to use the scanner on this cloud. The localizer found something. Someone has been here. It looks like he left the rest of the clothes here. All covered in blood. I'll try to find more traces. It doesn't look good. I have to find out what happened here. Better the gaffer. The fuse is missing, some clothes are lying all covered in blood, and a trace of a person near the shed. It's all looking very strange. Maybe it's all about the stress. On the other hand, I have to be certain that we're safe. So you've been a sore, Annie? Yes, indeed. Uh-huh. know I'm sorry, Kra. كابتن قم وقف ألو برا البيت الطريق ايوه طلعت النسبة فاينلي انت بس لو تقوم توقف should use the pulse to make ماني شايفة الشكل الصراحة. أنا but I can't read anything. The interference is too strong. It must be caused by an anomaly nearby. I should يا مالك يا أخي. اسكن في البيت وخلاص ليه القافه؟ يا <تصفيق> مقوف اه هنا هنا صح؟ يا أخي اكسر <تصفيق> دكتور عدي آه مره تشوف مهنت just closed خلاص بطل اللي بطل اللي قافل it looks like I'm time to go back to the barn. Maybe I can find a side entrance. It's a big deal. I need to try to get inside. طيب شلون خيي أوه أوكي يا سخيف ياه طبّح ها بدت تظلم الدنيا حركات هذي ما نحبها أبداً ولو بدون مرة مرة يا ديل ما يقدر ينقز ها اوه جيب طيب جيب طيب <تصحكي> that crate reach the ladder and climb up تحكم يعني قمه في الغثاثه لا تمزح زيزة, thank you, علمية بيت. Oh, this is sick. I think I'm going <ionar> <noise eventually> to puke. No, I still like how I'm kept. Is it in? fuck what if the soviet sent someone to follow us well there is the fuse so the fucker who gut at the animal has also been in our house in our basement hey, if this on? isn't a threat then i don't know what is And